السلام عليكم اهلا بيكوا في فيديو جديد شركه هواوي اعلنت عن موبايل جديد من سلسله النوفا الخاصه بها وهو الهواوي نوفا 3 اي اللي بيجي مع اربع كاميرات وتصميم جميل جدا وباداء خرافي ومن غير اي كلام كتير خلونا نخش في التفاصيل من ناحيه التصميم في الموبايل بيجي بتصميم زجاجي جميل جدا وبيديك انعكاسات للضوء شكلها مبهر تصميم الموبايل بيفكرنا بتصميم البي 20 والبي 20 برو النوفا 3 اي بيجي مع بطاريه معدن بوزن 169 جرام وبسمك 7.6 ملم تصميم الموبايل ممكن تعتبره نسخه من الايفون اكس كمان فالموبايل بيجي بكاميرتين خلفيتين بطريقه عموديه زي الايفون اكس بيجي تحتهم الفلاش الاحادي وكمان من الواجهه الاماميه هتلاقي النوتش او القطعه او النتوء اللي حجمه بيعتبر كبير نسبيا ولكن للاسف الموبايل بيجي مع منفذ الشحن مايكرو يو اس بي 2.0 مش اليو اس بي تايب سي ولكن الموبايل بيدعم انفاس السماعات التلاته ونص ملليمتر والموبايل بيدعم تركيب شاحنة اتصال من نوع نانو سيم وككل تصميم الموبايل جميل جدا بين عكسات المبهرة والكرفات المبهرة اللي في ظهر الموبايل واكيد التصميم هيعجبك ومن ناحية الشاشة فالنوفا 3 اي بيجي بشاشة بتعتبر كبيرة جدا بل ضخمة فالشاشة بتجيب قياس بتيجي بقياس سته فاصل انش تيجي من نوع اي بي اس ال سي دي وبدقة فول اتش دي بلس اللي هي 1080 بكسل في 2340 بكسل مع كثافة بكسل بتعتبر حلوة جدا وهي 409 وتسعة بكسل في الانش الواحد. الشاشة بتيجي مع النسبة الاجدد من الجديدة وهي تسعتاشر ونص لتسعة. الشاشة بتغطي نسبة ممتازة جدا من الواجهة الامامية الموبايل وهي 83% تقريبا. ولكن للاسف مفيش على الشاشة طبقة حماية. ولكن دي مش المشكلة الكبيرة يعني. وزي ما اتعودنا من هواوي الشاشة حلوة جدا وممتازة. من ناحية الاداء فهواوي ما استخسرتش في اداء الموبايل. فهواوي حطت احدث واقوى معالج متوسط من تصنيعها وهو الكيرين 710 وعشرة. المعالج بيجي بعد 8 انويه بتردد اعلى 2.2 جيجاهرتز مع معالج رسومي مالي جي 51 mp 4 الموبايل بيجي بنسخه واحده من الذاكره الداخليه والرام وهي 128 جيجا بايت ستاه داخليه و4 جيجا بايت رام او ذاكره عشوائيه كنت اتمنى 6 جيجا بايت رام ولكن انا شايف ان ال4 جيجا بايت يقدوك وزياده وكمان الذاكره الداخليه قابله للتوسع حتى 256 جيجا بايت عن طريق منفذ المايكرو اس دي او كارت الومري وفي حالة إنك عاوز زيادة الذاكرة الداخلية تحتاج إنك تضحي بشريحة من الشريحتين. وأنا شايف يعني ان الـ128 جيجا بايت تعتبر ممتازة جدًا ومش هتحتاج أكتر من كده. صراحة أداء الموبايل ممتاز جدًا. فالموبايل حقق 138 ألف خمسمية نقطة على برنامج اختبار الأداء أنتوتو. اللي يعتبر رقم ممتاز جدًا بالنسبة للفئة السعرية بتاع الموبايل. والموبايل حقق كمان ألف خمسمية نقطة على برنامج بنش مارك للنواة الواحدة. وحقق 5594 نقطة لجميع الأنوية، فصراحة أداء الموبايل ممتاز جدا. الموبايل بيشتغل بأندرويد أوريو إصدار 8.0 مع وجهة هواوي ام يو اي الإصدار 8.1 ولكن كنت أتمنى من هواوي إنها تحسن الوجهة بتاعتها أو تخليها أسلس وأخف في الأداء. ومن ناحية الكاميرات فهواوي طورت من كاميرات الموبايل بطريقة كبيرة جدا. فالنوفا 3 اي بيجي بأربع كاميرات، والأربع كاميرات بيدعموا الذكاء الإصطناعي ال AI. كاميرتين خلفيتين الأولى بدقة 16 ميجا بكسل وفتحتها تعتبر ضيقة اف اتنين فاصل بتيجي مع ميزة البي دي اف الكاميرا التانية بتيجي بدقة 2 ميجا بكسل وليها وظيفة واحدة بس إن هي تساعد الكاميرا الأساسية في العزل أو البوكا افكت أو الدبس اوف فيلد يعني الموبايل بيجي مع LED فلاش أحادي وبيدعم العزل والتصوير اتش دي ار وبانوراما وبيصور فيديوهات دقة اتش دي وثلاثين إطار في الثانية الواحدة ديت بعض الصور المصورة من الكاميرتين خلفيتين للموبايل وده فيديو متصور من الكاميرتين الخلفيتين للموبايل ومن ناحية الكاميرا امامية فالموبايل بيجي بكاميرتين اماميتين الاولى بدقة كبيرة جدا وهي اربعه وعشرين ميجا بكسل ومعفتها عدسة اف اتنين فاصل صفر والكاميرا التانية بدقة 2 ميجا بكسل ووظيفتها العزل بس الكاميرتين بيدوك مزايا حلوة جدا وصور سيلفي ممتازة ومن ناحية البطارية فالموبايل بيجي ببطارية بتعتبر متوسطة او منخفضة فهي بتيجي بسعة 3340 آلاف تلاتمية واربعين ملي أمبير وللأسف تدعمش الشحن السريع ولكنها بتدعم الشحن بقدرة العشرة وات وبتدوب لمدة معقولة الموبايل بيدعم الاف ام راديو والجي بي اس والبلوتوث اصدار 4.2 وبيجي مع مايك عزل الضوضاء وغيره من المزايا التانية الموبايل بيجي بثلاث الوان وهي الاسود او الابيض او البنفسجي وبيجي بسعر 260 يورو يعني تقريبا 300 دولار امريكي سعر الموبايل بيعتبر ممتاز جدا على المواصفات اللي بيجي فيها وعلى الاداء القوي والكاميرات الممتازه والتصميم والشاشه الخرافيه وبس يا جماعه اتمنى الفيديو يكون عجبكم ولا يعجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا على زر اللايك وتشاركوا الفيديو علشان يوصل لزق عشان يستفيدوا وتشتركوا في القناه علشان تدعمني وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل فيديو تنزله كان معاكم الحليم حاتم عامر اشوفكم الفيديو الجاي سلام <تصفيق>